Tämä on toinen osa oppimisen arvioinnin vaatiman tulkinnan ja siitä viestimisen esitystä. Lupasin lopuksi katsella hieman myös vuoropuhelua muiden arviointiosapuolten kanssa. Mitä ja miten voin viestiä muillekin kuin oppilaille, jota tuossa edellä olen nyt pitkään pohtinut. Arvioinnilla on aika monenlaisia tehtäviä, vaikka julkisessa keskustelussa ajatus tahtoo typistyä siihen, että se on vain kokeiden arvostelua ja todistuksen arvosanojen antamista. Tässä on parin tutkijan hyvä jäsennys niistä monenlaisista yleisöistä, joita arvioinnin pitäisi tai joita se voisi kiinnostaa kutakin hieman eri näkökulmista. Ensimmäinen yleisö on opettajat. Siis Arviointihan antaa tietoa opetuksen suunnittelusta, se auttaa löytämään tukea tarvitsevia oppilaita, se auttaa arvioimaan oppilaiden oppimista, sen ymmärtämisen edistymistä ja sitten joskus siitä pitää antaa tietenkin myös ihan todistuskin. Ja sitten opettajat käyttävät arviointia opetustilanteen aikaisten välittömien tukitoimien toteuttamiseen. Toinen yleisö on tietenkin nämä oppilaat, joista tässä edellä olen paljon puhunut. Että arviointi pitää ikään kuin oppilaita lainausmerkeissä tulosvastuullisina, että he tietävät, että aika ajoin katsotaan, mitä olen oppinut. Se on myös tapa arvioida sitä, että oppilaat saavat asiasta kattavaa opetusta ja että arviointi antaa mahdollisuuden palautteen antamiseen, mieluiten siihen kuvailevaan palautteeseen, mutta myös arvioivaa aika-ajoin tarvitaan. Näistä kahdesta olen tässä edellä puhunut aika paljon, mutta muutama sana sitten kahdesta jäljellä olevasta arvioinnin yleisöstä. Ja se kolmas yleisö on huoltajat. Eli arvioinnin tehtävä on pitää huoltajat ajan tasalla siitä, missä heidän lapsensa on oppimisessaan menossa. Muutama vuosi sitten tehtiin Karvin arvioinnin arviointi, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen arviointi. Ja siinä kysyttiin paitsi opettajien, niin myös huoltajien näkemyksiä arvioinnista ja kysyttiin kodin ja koulun yhteistyöstä koskien arviointia. Tähän kyselyyn vastasi noin 1700 opettajaa, joista 75 prosenttia oli samaa mieltä sellaisesta väitteestä, että opetusryhmienin huoltajat saavat koululta tietoa arvioinnista. Vähän vajaasta 1300 huoltajasta 67 prosenttia kertoi perehtyneensä arvioinnin periaatteisiin ja 77 prosenttia sanoi koulun tiedottaneen huoltajille arvioinnista. Näiden tulosten valossa siis neljäsosan tai jopa kahden kolmasosan kohdalla viestintä ei ollut kunnossa. Se siis tarkoittaa aika monia koteja näin isossa aineistossa. Tuossa arvioinnissa oli myös avoin kysymys huoltajille, miten arviointia teidän mielestänne tulisi kehittää. Siihenkin tuli varsin paljon eli noin 600 vastausta. Niissä 11 prosentissa kuvailtiin, että kodit kaipaisivat enemmän ja keskustelevampaa vuorovaikutteista koti-koulu-yhteistyötä arvioinnissa. Kysymys tietysti kuuluu, onko 11 prosenttia paljon vai vähän kaikista niistä ehdotuksista, joita huoltajat arvioinnin kehittämisestä tekivät. Se on jälleen aika monta kotia. Teimme tuosta samasta aineistosta, sen 600 opettajasta jätettiin lukion opettajat pois, 6. ja 9. luokan opettajista vähän syvempi analyysi. Merkittävää osa huoltajista katsoi, että arvioinnin pitää palvella juuri oppimista. He puhuivat esimerkiksi selvästi formatiivisen arvioinnin tärkeydestä ja hyödyllisyydestä. He kuitenkin saattavat samaan hengenvetoon kaivata numeerista arviointia, joka mittaa oppilaiden keskinäistä paremmuutta ja mahdollistaa osaamisen vertailua, palvelee enemmänkin ikään kuin tässä tutkimuksessa arvioinnin yhteiskunnallisia ja tulosvastuun päämääriä, eikä niinkään pedagogisia tai lapsen kehitystä tukevia tarkoituksia. Tulos verittää selvän tarpeen siitä, että asiasta arviointiasiasta. Siis tarvitaan kotien ja koulujen yhteistä keskustelua, että kasvatuskumppanuutta voidaan rakentaa myös arvioinnissa ja sen avulla. Ja on vielä ainakin yksi arviointitietoa tarvitseva yleisö, se on paikallisjohto. Eli sieltäpäinkin saartetaan halua tietää arvioinnista ja sen tuloksista, ja tähän paikallisjohtoon voi lukea myös tietysti koulun rehtorin tai johtajan. Silloin saattaa tulla peliin sekin, miten opettaja koko kouluyhteisön jäsenenä toimii yhteisten arvioinnin periaatteiden mukaan ja niin etteivät eri koulujen ja eri opettajien oppilaat tulisi eriarvoisesti kohdelluiksi ja opettajan pitää kyetä tämä myös sitten hyvin argumentoimaan niille kysyjille. Sivistyslautakunnassakin saattaa herätä kysymyksiä, miten arviointi on tehty ja miksi tietyn oppilaat menestyivät muita paremmin vaikka PISA-arvioinnissa tai yhdeksännen luokan kokeissa, jotka karviyhteistyössä opetushallituksen kanssa on tehnyt vaikkapa kielissä tai kotitaloudessa. Silloin voidaan päätyä kertomaan arvioinnista sellaisillekin henkilöille, joilla ei ole minkäänlaista pedagogista koulutusta tai kunnollista tietoa, mitä on nykyaikainen arviointi ja millaisia monenlaisia tehtäviä arvioinneilla kouluissa voi olla? Osa teistä kuulijoista nyt saattaa miettiä, että eikö kuitenkin nuo yleisöt yksi ja kaksi ole kaikkein tärkeimpiä ja opettajan pitää olla ammattiihminen juuri niissä. Kyllä varmasti jaan tämän saman ajatuksen, mutta koulu ja sen sidosryhmien vuorovaikutus, Lisää enenevästi odotuksia myös siitä, että opettaja koulun ammattilaisena pystyy arvioinnista keskustelemaan pätevästi myös huoltajien kanssa ja koulun tai paikallisen johdon koulutoimen sivistystoimen johdon kanssa ja kertoa miksi ja miten arvioidaan ja miten arviointia voi perustella. Tuossa nelosyleisössä mainitaan sitten nuo valtakunnalliset kokeet. Suomalaisessa perusopetuksessahan ei ole kovin paljon tämän tyyppisiin keskusteluihin tarvetta, koska meillä ei ole onneksi kansallisia koko ikäluokkaa koskevia kokeita. No, mitä voisi sitten vielä sanoa koulun tasolla tapahtuvasta sidosryhmien informoimisesta, mihin suuntiin tai sitä voisi tai pitäisi tehdä. No, keskustelusta huoltajien kanssa tässä edellä jo on tullut paljon asiaa siis siitä, millaisia heidän lastensa arviointitulokset ovat, millaisia lukuvuosiarviointeja he saivat ja onko oppilaalla mahdollisesti tuloksia jostain vaikkapa tämmöisestä Karvin 9. luokan kokeesta. Keskustelua siitä, millaisia päätelmiä niistä pitää tai voi tehdä ja millaisia seurauksia päätelmistä tulisi paitsi oppilaalle, niin ehkä myös koteihin oppilaan oppimisen tukemiseksi yhteistyössä koulun kanssa. Tarvitaan myös monialaista yhteistyötä siinä mielessä, että opinto ja erityisopettajien kanssa opettajat monesti keskustelevat siitä, tarvitseeko oppilas jotain lisää tukea tai erityisjärjestelyjä. Tässä saattaa siis oppilashuoltoryhmäkin ja sen osaaminen olla tarpeen. Tällaista esimerkiksi aineen, opettajan, opoon ja erityisopettajan yhteiskeskustelua arvioinnin ympärillä voidaan käydä tietysti myös ilman huoltajia, mutta joskus on äärimmäisen tärkeää, että myös huoltaja on tällaisissa arviointipäätelmissä mukana. Opettaja voi olla osallistumassa koulun mahdollisiin arviointityöryhmiin jossa keskustellaan arvioinnista, mahdollisesti tehdään sen tapaisia linjauksiakin, joista tuossa edellä puhuin. Tässä keskustelussa siis tulee pohdittavaksi laajemmin myös paikallinen opetussuunnitelma, koulun antamat todistukset, arvosanojen antopolitiikka sekä mahdollinen kouluun kohdistuva ulkoinen arviointi ja laatutyö. Ja voipa olla, että ainakin isommissa kouluissa on syytä miettiä arviointia koskevaa viestintäsuunnitelmaa, jonka tekemisessä tietysti rehtorilla tai koulun johtajalla on merkittävä panos, mutta jotta ne tärkeät sidosryhmät olisivat kartalla siitä, mitä on tämän päivän moninainen arviointi, niin, niin saattaisiko se joskus tarkoittaa myöskin keskeisten asioiden panemista siihenkin suuntaan paperille, vaikka papereiden kirjoittaminen ei aina olekaan asioiden paras eteenpäin viimisen tapaa käytännössä. Mutta tämmöinen arviointia koskeva viestintäsuunnitelma, niin, niin se voisi esimerkiksi sisältää sopimukset siitä, että kuka tai ketkä ovat tässä arviointia koskevassa viestinnässä koulun tasolla niitä toimijoita, ketkä siis vastaavat minkinlaisiin kysymyksiin, mikä on kenenkin rooli ja vastuu, mistä arviointiasioista on tärkeä viestiä. Onhan myös sellaista arviointiasiaa, joka kuuluu vain ja ainoastaan opettajalle tai vain ja ainoastaan oppilaalle, eikä siitä myöskään koulusta ulospäin tarvitse viestiä. Että Ajattelen niin, että huoltajienkaan ei Aina ihan kaikkia, mitä he omasta mielestään haluaisivat tietää, niin välttämättä tarvitse tietää, mutta sekin pitää osata nätisti perustella, että miksi jokin arviointia koskeva viestintä tapahtuu vain ammattilaisten kesken, tai siitä kerrotaan enintään sille oppijalle, joka on siinä se keskeinen niin sanottu edunsaaja. Mitkä olisivat ne viestimisen pääkeinot ja kanavat siis ihan käytännössä, että mitä menee nettisivujen kautta perille, mikä menee Vilman kautta perille ja mihin pitää olla ehkä vielä joku muu viestinnän tapa. Ja kuinka usein mistäkin asiasta viestitään. Tämän ei tarvitse olla mikään monisivuinen raportti, se saattaa mennä ihan yhteen sivuun, mutta voisi joissakin solmukohdissa olla erinomainen sitten luomaan sellaista uskottavaa luottamuksellista suhdetta kodin ja koulun tai mahdollisesti muidenkin sidosryhmien suuntaan. Ja Sitten muutama sana lopuksi. Arvioinnissa on kyseessä siis moniaineksinen päättelyprosessi, jossa tarvitaan tavoitteita ja arviointikriteereitä sen määrittämiseen, Millainen oppilaan oppimisen tai osaamisen laatu on? Päättelyketju on jokaisen oppilaan kohdalta vääjäämättä yksilöllinen, jos arvioinnin tekee ohjeiden mukaisesti. Oppilaita voi ja pitää osallistaa tulkintaan auttamalla ennakoimaan arviointeja sekä ohjaamalla ja velvoittamalla myös oman oppimisensa ja sen tuloksien pohdintaan. Linjakas arviointi edellyttää arvioinnin konkreettisiin esimerkkitapauksiin asti menevää yhteistyötä opettajien kesken niin kauan, että yhteinen linja pysyy yllä myös yksilöllisesti arviointia tehdessä. Tästä voi seurata yhteisiä kirjallisia linjauksia, jotka auttavat myös huoltajien ja muiden sidosryhmien kanssa tehtävässä yhteistyössä, että arvioinnin perusteet olisivat mahdollisimman läpinäkyviä eri osapuolille. Ehdotan tässä vielä lopuksi, että katsot myös arvioinnin eettisiä kysymyksiä käsittelevän kaksiosaisen videoni, joka täydentää merkittävällä tavalla tätä arviointiprosessin tulkintaa ja viestintää käsittelevää esitystäni. Tässä on muutamia lähteitä, joita tässä esityksessäni olen käyttänyt.